السلام عليكم. كنا قد توقفنا في الفيديو السابق بعدما قتل قابيل أخاه هابيل، ورأينا كيف ساق قابيل العناد والعنت، وبالرغم من ذلك، فقد تزوج قابيل أخت هابيل، التي قد فرضها الله، وعندما سأل آدم عليه السلام على هابيل قال قابيل أنه لم يرى ولكن قد علم آدم عليه السلام بأن هابيل قد قتل وأن قابيل هو الذي قتله وقد نفى الله تعالى قابيل من أرض الجبال التي كان يسكنها آدم إلى أرض الصهول وأخلف الله تعالى على آدم عليه السلام طفلا آخر وكان اسمه سيش، أي هبة الله، وتقول بعض الكتب والروايات أن سيش عليه السلام كان نبيا وكان رسولا، ولكن لم يذكر اسم سيش عليه السلام بالقرآن الكريم، ولكن ذكر في الروايات النبوية والأحاديث الشريفة. فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الإبن الثالث لآدم وحواء وكان ولداً باراً بأبويه وكان صالعاً داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وكان لثيش عليه السلام دعوته في أبنائه بعبادة الله الواحد القهار لما مات آدم عليه السلام لم يعرف مكان دفنه فقيل أنه دفن على جبل في الهند وقيل أنه دفن بمكة ولكن كان موت آدم ودفنه على طريقة الإسلام أو على الطريقة الصحيحة التي فطر الله الناس عليها ثم لم تمضي بضعة سنين حتى توفيت حواء عليها السلام وإلى الآن لم يكتشف قبر أبينا آدم وأمنا حواء بعد أن أنجبوا ذرية صالحة تملأ الأرض عمارا وعبادة لله فإنهم أبناء النبي ثيش عليه السلام وقيل أن آدم قبل موته قد أخبر النبي ثيش بأن هناك طوفان سيحصل على الأرض وإنه سيقام على يد نبي من أبنائه. وتقول الروايات أن آدم عليه السلام قد أخبر أبنائه على ذلك الولد الذي سيأتي من بعده بثمن، سيصلح الله به الكون كله. نعم إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذ آدم عليه السلام بوصية أبنائه. ان يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحين كثرت الذريه حرم الله تعالى من ان يتذوج الاخ أخته ان كان من نفس الابوين واما عن نبي الله سيج فقد ولد له نوش وقينين وولد لقينين مهلائيل وان مهلائيل هذا لم يذكر الا في توراه العهد القديم فقد ذكر أنه أول من قطع الأشجار وأول من بنى الحصون وإنه أول من كان له حرباً مع الجن وبعد أن قضى الله أمر مهالين وبعدما حكم الأرض والأقاليم السبعة أربعين سنة فقد أوصى ابنه يارد ومن بعده خانوخ وهو نبي الله إدريس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وإن هذا الكلام في كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، ومن مهلائيل إلى ابنه يارد، الذي كثر الفساد في ذمنه وعم، وتغيرت البشرية، واستحوذ الشيطان على بعض بني آدم، وقيل أن إبليس قد تشكل في بعض أبناء قابيل الذين سكنوا السهول فقام باختراع المزمار وجعلوا لأنفسهم عيدا في كل عام يرقصون ويعزفون المزامير فلما وصلت الأخبار إلى يارد منع أهل الجبال بأن يختلطوا بأهل السهول أي مع أبناء قابيل ولكن الفضول الذي خلقه الله في بني الإنسان وحب الاستطلاع والاستكشاف قامت مجموعة من أبناء يارد وعددهم مئة بالنزول إلى السهول حتى يقوموا سلوك أبناء السهول ويأخذوا بأيديهم إلى الطريق الصحيح ولكن حينما نزلوا إلى السهول أخذتهم الدهشة فكانت هذه أول مرة يستمعون لهذه المعاذف والمذامير التي سحرت اذانهم وكانوا ابناء ثيش عليه السلام اكثر من ابناء قابيل خلقا وخلقا فكانوا بيض الوجوه كانهم القمر ففتنت بهم النساء فثارت اول فاحشه على وجه الارض تسير بشكل عام وقد زين الشيطان أعمال أبناء قابيل، فقد أغواهم بعبادة النار. ومضت على الأرض سنين، والناس في غفلتهم يعمهون. وفي يوم من الأيام، قد رزق يارد بطفل جميل، اسمه خانوخ، وهو نبي الله إدريس، الذي ذكره الله تعالى في القرآن. بأنه قد رفع مكانا عليا وبعد أن ولد إدريس أو خانوخ عليه السلام تعلم من أباه يارد العلم الصحيح فصال على صلاح وأمر قومه من بعد أبيه بالصلاح وقد أرسل الله إليه بالنبوة حتى يصلح أمر أبناء قابين الذي أغواهم الشيطان ذلك ما ورد في ادريس عليه السلام فقد ذكره الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وقال ابن عباس رضي الله عنه في قصه النبي ادريس عليه الصلاه والسلام كان هو اول من خط بالقلم وأول من فصل ثوباً وأول من نظر في النجوم وأول من أتقن علم الفلك فكان عالماً محباً للعلم والتعلم متدبراً في خلق الله وفي يوم من الأيام طلب إدريس عليه السلام من الله أن يزداد عمره حتى يحسن عمله ويزداد في علمه فأوحى الله تعالى إلى ملكاً مقرباً أن يحمل إدريس إلى السماء وفي ظل السماء الرابعة قابل ذلك الملك ملك الموت فقال إن الله تعالى قد أمر ملك الموت أن يقبض روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فإن هذا وإن دل فإنه يدل على أكثر درجات العلم التي وصل إليها إدريس عليه السلام، وقيل أنه رفع تلك الدرجات العلى؛ لأنه كان يعمل خياطا وكان كثير الذكر، فكان كلما أحاك ثوبًا أو أخاط، ذكر الله تعالى في كل إبرة خاطها، فكان ذكارًا شاكرًا لأنعم الله. اللهم صل على سيدنا إدريس.